السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس الأوتو سي أنا الدكتور محمد طلعت وهنتكلم النهاردة عن اليورانيري تراك انفكشن أو التهاب المسالك البولية دي واحدة من المواقف اللي هتتعرض لها في الصيدلية أو هتجيلك كتير جدا في الصيدلية بمختلف الأشكال وهتلاقيها شائعة جدا ما بين الناس لازم تفهم كويس ان في في حاجات ممكن تقدر تتعامل معاها ببساطه في الصيدليه او انك انت توصف حاجات بسيطه وفي حاجات لازم تعمل لها ريفير هنتكلم النهارده عن كل ما يخص نايتراك انفيكشن في الصيدليه وتعالوا نبدا باول الحالات او الحالات اللي انت ممكن تتعرض ليها في فى عندنا نوعين من ال urinary tract infection عندك ال lower urinary tract infection known as bladder infection او cystitis اللى هو التهاب المسان ده اول نوع تانى نوع بنسميه الابر upper urinary tract infection وده بيكون حاجه اسمها كدنى infection او التهاب او مشاكل فى الكليه او بنسميه pylonephritis يبقى انا عندي حاجتين او جزئين من urinary tract infection عندك cystitis او البيلونفرايتس وهنفهم ايه هي الاسباب بتاع كل واحد فيهم وقبل ما نبدا في الاسباب لازم نعرف الاناتومي بتاع الكليه وده اللي هنشرحه في الفيديو الجاي into the bladder. Here we have the glands, penis, the penis and the urethra. Below the bladder we have the prostate. Coming past the prostate and into the urethra is the seminal vesicles, an important part of semen production. Then we have the vas deferens, the actual tube that runs um, from the testes. And the testes is where sperm is produced. The female anatomy is very similar. Except, importantly, they have a shorter urethra. With a shorter urethra means that they are at increased risk of developing UTI. Causative agents of UTI are mainly E. coli in 90% of cases. Others include Enterobacteriae, Proteus mirabilis, and Klebsiella pneumonia. they essentially enter the urethra and the area or bladder because كده لازم نعرف ان في الاغلب سبب البكتيريا ده او سبب الانفكشن ده هي بكتيريا اسمها الايكولاي تمام كده طيب تعالى بقى نشوف ازاي نعرف ده ابر يورينري تراك انفيكشن او لور يورينري تراك انفيكشن هنتكلم الاول عن ال اللي احنا قلنا عليها Lower urinary tract infection تعال نشوف ايه هي اشهر الأعراض اللي بيشتكي منها المريض اللي عنده التهاب في المثانه اول حاجة عنده عصر في البول او عنده كسرة في التبول يعني ممكن يكون عنده عصر في البول او كسرة في التبول او عنده اه في البول دموي يعني اه لونه احمر او فيه دم فكده برضه عنده مشكلة كمان ممكن يكون عنده عجله ان هو دايما عاوز يخش الحمام بسرعه عاوز يعمل او يطلع البول ده بسرعه فعنده عجله في البول واخيرا ممكن يكون عنده رائحه كريهه للبول او ممكن يكون عنده عرضين او ثلاثه من الحاجات دي يبقى انا كده عندي في المريض اللي هيجي يشتكي لي من الصيدليه والله يقول لي والله انا عندي عصر في البول انا عندي والله كسره في التبول عندي والله لما بدخل الحمام اعزك الله عندي في دم مع البول عندي رائحه كريهه مع البول دي كلها اعراض او كلها حاجات بتجي تيجي تتكلم معك في الصيدليه والمفروض انك انت تبدا تعرف او تقول والله ان الحاله دي عباره عن سستايتس او التهاب في المثانه طيب لو احنا ده مش التهاب في المثانه تعالى نعرف لو هو upper urinary tract infection هيبقى ايه هي الاعراض او ايه هي الحاجات المميزه لل ال زي ما قلنا عليها البيلونيفراتس طبعا زي ما بنقول او زي ما اتكلمنا قبل كده the most common cause of infection إز ايكولاي لازم تكون حافظها ان معظم الاسباب او في الاغلب ان السبب بتاع الانفكشن هو الايكولاي طبعا احنا بنحدد ده ازاي؟ بنحدده عن طريق مزرعه للبول وبنبدا نشوف والله ايه البكتيريا ونبدا ازاي نعالجها. طيب ايه الحاجات الثانيه اللي انت ممكن تشوفها في الصيدليه؟ والله هتلاقي ان هو عنده نفس الاعراض عنده آه كسرة في التبول مثلا عنده عصر في البول ممكن يكون عنده دم نفس الحاجات اللي احنا تكلمنا عليها في الستايتس ولكن المختلف هتلاقي انه هو في عنده فيفر عنده سخونية فلما الشخص يكون عنده الحاجات او الأعراض التانية مع سخونية والله كده احنا نقول دي مشكلة او التهاب في الكلية ممكن يكون معاه ألم في منطقة العانة ممكن يكون معاه ألم في منطقة الخصرة ودي من أشهر الحاجات اللي بتشخص أو اللي أنت بتقول عندك مشاكل في الكلية لما أنت بتقول والله الشخص ده أو المريض ده عنده مشاكل في الكلية إنك أنت تيجي يقولك والله أنا عندي ألم في منطقة الخصر أو ألم في منطقة الخصر كده في منطقة البطن من الجنب سواء يمين او شمال زي ما في الصورة كده قدامكم منطقة الخاصرة تمام كده يبقى هنا عندي حاجتين بتميز الالم او التهاب الكلية اللي هو عنده فيفر عنده سخنية وعنده الم في الخاصرة في حاجات تانية اه في مثلا ارتفاع في كريات الدم البيضاء في عنده مثلا نوزيا وفومتنج عنده ترجيع او عنده شعور بالغثيان ده كله بسبب آه الآلم زي ما هيجي كده المريض يقول لك والله انا عندي نغزة في آه ناحية اليمين او ناحية الشمال ويشاور لك على الخاصرة دي مع حاجات تانية ممكن يقول لك تسأله بقى والله انت طب انت عندك مشاكل في البول يقول لك والله انا عندي كذا وعندي كذا فهتلاقي ان هو مجموعة من الاعراض دي دي كده احنا بنقول ده التهاب في الكلية طب تعال نشوف ازاي نشخص او ازاي نقول والله نتاكد ان ده مشكله في الكليه طبعا هنطلب من العيان ان هو يعمل ايه يعمل يورين اناليزس اهم حاجه لازم تطلبها من العيان قبل ما تبدا توصف له اي دواء قبل ما تقول له والله انت انت عندك مشاكل في الكليه او عندك مشاكل في التهاب او عندك التهاب في المثانه لازم تطلب يورين اناليسيس تمام يورين اناليسيس ده هيبدا تبين لك ايه هي الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها او لازم تعمل له ريفير طيب اول حاجه هتظهر في بعد والله يجاب لك اليورين اناليسيس والشخص ده او المريض ده جاب لك باليورين اناليسيس بدا ان هو يوريك بقى انت طبعا اهم حاجه لازم تبص عليها اليورين هل كونتين يعني محتوي على Uh, white blood cells او بص يعني نازم نشوف هل في white blood cells ولا بص تمام كده فلو لقينا اني في white blood cells او بص uh, cells اعلى من عشرة فالشخص ده غالبا عنده يونايتد راك انفكشن ومحتاج ان احنا نبدا نعالجه سواء ان كنا له مضادات حيويه او نبدا نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نديها له عشان الشخص ده يخف او يبدا ان هو يتعافى من يونايتد راك انفكشن. ولكن هنا في ال... في, ال... في السلايد بنقول ان هو من خمسه ل10 او من اعلى من خمسه ل10، ليه بقى؟ طيب الطبيعي ان احنا كلنا او الناس كلها معظمها عندها بصتس، تمام كده؟ ولكن لو النسبه الطبيعيه كده الدكتور بتاع المعمل التحليل بيقول لك النسبه الطبيعيه مثلا بيقول لك مثلا من 3 ل 5 فانت من 3 ل 5 ده النسبه الطبيعيه طيب اعلى من 5 من 5 لغايه 10 من 5 ل 10 لغايه 10 ده مش محتاج مضادات حيويه فانت او مش يونيت راك انفيكشن بالمعنى الصعب ان انت تبدا تبدا تعالجه لا هنا هتبدا انك انت ممكن تعمل له فولو اب ممكن تقول له والله اشرب مثلا حاجات زي مثلا الشبت انك انت تنقع الشبت والبقدونس في ميه وتبدا انك انت تشربهم مره على غيار الريق الصبح لمده مثلا سي خمس لعشر ايام او اي حاجه من الكلام ده وتبدا انك انت توصف له حاجات طبيعيه وتبدا انك تعمل له فولو اب والله بعد اسبوعين هنبدا نشوف ال... تاني نشوف هل في زيادة في البسلز هل في زيادة في الوايت بلوت سيلز اه اذا كان في والله هنبدأ يعني ان احنا نعمله او نتابع معاه عشان يتراك انفكشن لو نفيش والحاجة دي بتقل يبقى احنا كده خلاص حلينا المشكلة او حطينا قدينا على المشكلة تعال نشوف كده بسرعه اليورين اناليسيس تحت الميكروسكوب يعني لو أنا, انا هاخد يورين اناليسيس او يورين وهبدا ان انا اعمل له اناليسيس تحت الميكروسكوب هتلاقي ان هو ادي الباس سيلز هنا ده يورين سامبل فور تراك بيشنت يعني ده عنده عنده مشكله في الينا تراك لانك انت ادي الباس سيلز اهو كتير جدا اعلى من 10 تمام طبعا هو معلم لك عليها كمان ممكن هنا بيقول لك في بكتيريا كمان احنا لسه هنتكلم عن البكتيريا وهنتكلم عن ريد بلاد سيلز هنا بيقول لك في ريد بلاد سيلز تمام كده او عنده دم دم في البول واحنا اتكلمنا عن هو يكون عنده دم في البول ان هو بيغير اللون بتاعه تمام كده هنا عندي سؤال مهم اوي لو انا جاي لك انت طبعا احنا بنتكلم على ان المريض جاي لك الصيدلية ويبدأ ان هو يوصف لك الاعراض بتاعته والله يقول لك انا عندي عصر في البول عندي كسرة في التبول عندي بول دموي عندي اي حاجة وتبدأ انك تقول له والله طب ماشي روح لمعمل التحليل الفلاني يعمل لي يورين اناليسيز او تحليل بول السؤال بقى لو هو حد جايلك بيورين اناليسيز من غير ما يعني جالك رصة الدليا و لك تفضل ادي اليورين اناليسيز وعاوزك عاوزك تعرف له ايه اللي فيه او ايه المشاكل اللي فيه طيب والله انا شفت ان اليورين اناليسيز عندي عنده بلد سيلز او وايت بلد سيلز اعلى من عشرة فده غالبا هيبقى يورينيتراك انفكشن بس لما جيت اسال المريض والله طب انت عندك عصر في البول؟ قال لك لا، عندك كثره في التبول؟ عندك لا، عندك حراره؟ عندك لا، قال لك في الم في الخساره؟ قال لك لا، ده كله مش موجود، طيب ده معناه ان التحليل ده غلط او المعمل ده غلط؟ لا مش المعمل ده غلط، انت هنا محتاج فورا تحول المريض ده لدكتور متخصص، يعني ايه دكتور متخصص؟ هتلاقي ان بعض الاحيان ال تحليل البول او اليورين اليورين اناليسيز بيظهر حاجات زي الباس سيلز اعلى من 10 والوايت براد سيلز في حالات زي مثلا التيمر او الورم لا قدر الله ممكن كمان في حالات التي بي ولكن قبل ما تبدا تخض العيان وتعمل اكشن وتقول له روح للدكتور طبعا انت مش تقول له هتقول له بس انك لازم تتابع مع دكتور عشان ما تخضش العيان وعشان ما تقلقش العيان وتخلي الحالة طبعا الحالة النفسية بتاع العيان او بتاع اي مريض تعتبر من اهم الحاجات اللي انت او طب بيشتغل عليها ولكن قبل ما تبدأ تعمل الاكشن ده كله تسأله هل انت استخدمت او استخدمت الفترة اللي فاتت مسكنات نانستوريد أنت انفلاماتوري درج بشكل كبير او بشكل يعني كنت مثلا عندك صداع لفترة طويلة فبدأت انك انت تستخدم كتفلام مثلا او اي مسكنات لو قال لك اه فده هتلاقيها بسبب الحاجات دي بسبب المسكنات. يبقى انا هنا تاني انا لو انا جالي مريض بيشتكي من أه وجع وبدات ان انا اقول له هات لي يون وبدا ان هو يبان عنده باس او أه وايت بلاد سيلز او الاثنين مع بعض من خمسه ل10 احنا قلنا فوق ال10 نبدا ان هو نقول ان ده يونايتد راك انفيكشن قلنا مثلا عنده 7 6 8 الرقم ده هتلاقي ان هو ممكن نوصف له اعشاب طبيعية او حاجات بسيطة بحيث ان هو الحاجة دي هتروح مع الوقت مش محتاجة يوراني او مش محتاجة ادوية هل دي الحاجات بس اللي هتشوفها في اليورين اناليسز او في تحليل البول لا انت ممكن تشوف حاجات تانية زي مثلا البول معكر كلاودنس ان هو كاتب لك والله البول كلاودنس هتلاقي عليها بوزيتيف كده هتلاقي مثلا ممكن النيتريت هتلاقي عليها بوزيتيف هتلاقي حاجه اسمها ليكوسايز استريز بوزيتيف ودي حاجه خاصه بالوايت بلاد سيلز تعالوا بقى سريعا كده نشوف تحليل ونطبق الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه في التحليل يعني انا دلوقتي جاي لي تحليل او طلبت من حد تحليل وبدأ ان هو طبعا معلش الصوره مش واضحه شويه بدأ ان هو جالي الباس خلينا نركز في الباس سيلز والريد سيلز او الوايت بلاد سيلز احنا قلنا الباس او الوايت بلاد سيلز لو احنا لقيناهم من 5 لغايه 10 احنا كده او في الرينج ما بين من 5 ل 10 ده المريض مش محتاج قوي للعلاج وانت محتاج بس ان هو يشرب حاجات طبيعيه زي مثلا احنا قلنا البقدونس والشبت واحنا البقدونس اهم حاجه ان هو ينقعهم الصبح ويشربهم يشرب نص كوبايه على غيار الريق او اه ان هو مجرد بس ان هو يلتزم ان هو مفيش حاجات اه تاثر على الكلى الاملاح والمسبكات والكلام ده ونتابع معاه فنلاقي هنا في التحليل ده هنلاقي ان هو في الباستلز جاي لي من 6 ل 8 ودي الحاله دي مش محتاجه قوي تمام ولكن عنده مشكلة تانية عنده كالسيوم اجزيرات او عنده املاح فنبدأ ان احنا نوصف له فوار املاح او اي حاجة من الفوارات وهنلاقي ان هو الباقي الحاجات في برضو عنده ودي مشكلة تانية المفروض ان احنا نوديها او نعمل له ريفير للدكتور ولكن بالنسبة لباسلز انا هنا ما عنديش اي مشكلة تعالى نشوف تحليل تاني نبدأ ان هو ادي تحليل بيجي لك كده كامل بتبدأ ان هو عندك حاجتين عندك فيزيكال اكزامينيشن وعندك كيميكال اكزامينيشن دايما في تحليل البول او اي تحليل بيبدأ ان هو يدي لك والله الفوليوم قد ايه مثلا الستاندر بتاعه قد ايه بيبدأ مثلا الكلر والله يلو انت تتخض والله عاوز اعرف يعني ده طبيعي ولا لا فبتلاقي ان هو كاتب لك والله ايه هي الريفرنس او ايه هي الرينج المناسب او ايه الحاجات الطبيعيه اللي انت المفروض تحكم عليها، فهتلاقي ان هو بيتكلم هنا او بيقول لك ايه هي خصائص البول ده او خصائص التحليل ده ويبدا ان هو يديك الرينج الطبيعي، فهتلاقي ان هو في الفيزيكال اكزامينشن والكيميكال اكزامينشن فهتلاقي ان هو بيتكلم برده هنا عنده رياكشن عنده آه آه ستة ونص عاليه شويه ولكن هي برده ما في الرينج الطبيعي ولكن هنا بيتكلم في الابسنس هنا آه سبيسيفيك جرافيتي عنده 1025 طب نشوف هنا الطبيعي هو اه قريب آه قريب من الطبيعي عالي شويه ولكن هو يعتبر ايه طبيعي طب تعالى بقى نكمل الجزء المهم ايه الجزء المهم اللي احنا بندور عليه او ايه المفروض انك انت على طول تروح له او تبص عليه اللي هو الباستلز وهتلاقيها هنا في السلايد التاني هتلاقي ان هو في الميكروسكوبيكال إكزامينيشن جاب لك ايه بقى الباستلز عندك الباستلز عندك من كام من اتنين 3 وده طبيعي جدا يبقى ان الشخص ده عنده ايه ما عندوش مشاكل او عندوش اللي هو يوني تراك انفكشن ولكن هو عنده بلود عنده ريد بلود سيلز اللي هو البلود عنده كمان عنده في مشكلة هنا في حاجة تانية فالمفروض انك انت برضو هتعمله ريفير للطبيب ادام احنا بنتكلمناش عن الحاجات اللي انت تقدر تتعامل معها في الصيدلية تمام كده يبقى انا كده في مراجعة سريعة لو الـ الـ البصلز هنا في المعمل ده هتبالها من 0 إلى تمام كده؟ لو هو مثلا جاله أربعة خمسة برضو الموضوع إحنا زي ما إحنا إتكلمنا، أه هيبقى يكون عنده مشكلة ولكن إن إحنا نتعامل معاه بالحاجات الطبيعية وإن إحنا نتابعه، إن إحنا نعمل متابعة ليه هتكون أفضل وهتكسب ثقة المريض اللي هو جاي لك الصيدلية ده بحيث إنك أنت ما يعني ما وخلاص أو اديته مثلا قلت له والله ريفيرو وخلاص، لأ أنت عملت اللي عليك وبدأت إنك أنت تشوف إيه الأصح ليه. هنا بقى هنيجي نتكلم على جزء تاني خالص، احنا اتكلمنا دلوقتي عن اليورين اناليسيس والكلام ده، ولكن السؤال: مين الناس الاكثر عرضة ان هما يجيلهم يوراني تراك انفكشن؟ مين الناس اللي انت ممكن تقول لهم والله الناس دي او انا اول ما اشوف الشخص ده او اول ما بيتكلم معايا الشخص ده هحس دايما ان هو عنده او قابلية اعلى لليوراني تراك انفكشن؟ عندك حاجات كتير جدا من الفاكتورز، عندك أول حاجة الفيميل، الفيميل دايما عندهم او بنسبة اعلى كبيرة من الميل عندهم يوراني تراك انفكشن وده بسبب احنا اتكلمنا عن الاناتومي بتاعت الميل والفيميل هتلاقي ان هو اليوريثرا اصغر شوية او اقصر شوية فهتلاقي ان هم دايما عندهم مشاكل لان اصلا الانفكشن دي بتيجي من بره من بره الجسم او بتيجي من بره الانسان نفسه فهتلاقي ان الفيميل عندهم مشاكل في او عندهم يوراني انفكشن او عندهم مشاكل في سواء بقى كانت ابر او لوور على حسب تمام كده children الاطفال برضو من الناس ليه؟ لان هم برضو عندهم مشكله في النظافه في الحفاظ على ان هو مثلا لما بيعمل بول او اي حاجه ما بنلحقش على طول ان الام المفروض تبدا ان هي تنظف المكان ده او ما بتعرفش ففي حاجات كتير طبعا الاشخاص اللي عندهم ستونز اللي عندهم حصى داخل سواء بقى كان داخل الكلى او داخل ده طبعا الحصوات دي بتبقى موجودة بسبب الاملاح الكتير بسبب الحاجات اللي بتاكلها مالحه كتير وبتبدأ ان هي تتكون وبتبدأ ان هي تبقى مزعجة وفي ناس كتير بتهملها والله انا عندي حصوات وخلاص يعني بنقول كتير او اني خمسين او ستين في من المصريين او من العالم العربي كله تقريبا عنده حصوات ومهملها وما بيتعالجش عنها فتلاقي ان هم برضو الناس اللي عندهم حصوات اقرب او اكثر خطوره ان هم يعمل لهم يحصل لهم تراك انفكشن. عندك كمان الناس اللي قدر الله عندهم رينال فيلير كمان في البرجنانسي ولازم اذكر كويس قوي ان احنا اتكلمنا قبل كده ان الست الحامل او المراه الحامل ما ينفعش تتعامل معاها في الصيدليه في اول ثلاث شهور وفي اخر ثلاث شهور لاني الفترتين دول بيكونوا فترتين حرجتين جدا جدا جدا جدا وما ينفعش نحاول ان احنا نحذر ان احنا نتعامل معاهم، وطبعا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ان البريجنانسي من عوامل آه الفاكتور او خامس عامل من عوامل الخطوره او آه ريسك فاكتور الديابيتس ماليتس، الديابيتس ماليتس او الناس اللي عندهم سكر آه عنده مشكله كبيره مع اليونايتد راك انفكشن ليه؟ لسببين، اول حاجه لان المناعه عنده تعتبر ضعيفة جداً ثاني تاني حاجة ان الجلوكوز اللي هو بيتفرز في الدم ده وبيتوصل للكليا وبيتفرز مع البول والكلام ده هيبقى عامل وسط ممتاز لنمو البكتيريا وكمان ان البكتيريا تعيش عليه. فانت هتلاقي برضو الناس اللي عندهم طيبيتكس مالايتس بيعانوا من تكرار او ان هم عندهم يراني تراك انفكشن سواء بقى أبر او لور تمام كده اهم نقطة والناس برضو اللي عندهم بروستاتا هايبر تروفي او الناس اللي عندهم مشاكل في البروستاتا كمان الناس اللي لسه مستخدمة انتيبيوتكس انه هو مضادات الحيوية تمام كده فهتلاقي برضو الناس ديت قريبة ان هي يبقى عندها يورانيتراك انفكشن خلينا بقى نشوف ايه هي التريتمنت او ازاي نعالج ال اليونايتد راك انفكشن وايه الحاجات اللي احنا نعملها وايه الحاجات اللي احنا المفروض نعمل لها ريفير نتكلمنا اتكلمنا في الجزء الاولاني من المحاضره عن uh, ايه هو اليونايتد راك انفكشن ايه هي انواعه وكتسكير صحيح احنا قلنا ان هو اليونايتد راك انفكشن ليه جزئين لور يونايتد راك انفكشن واللي احنا بنسميه بلادر انفكشن او التهاب المثانه و ابر يونايتد راك او اللي بنسميه التهاب الكلى او البايلو نيفرائتز. الفكره بقى ان دايما بننصح في الصيدليه انك انت ما تعملش مع الابر يوناني ترايك انفيكشن وخصوصا اذا انت سالت المريض وقال لك والله ان الموضوع ده بيتكرر عنده كتير تمام كده انت في الصيدليه حاول تتعامل مع اللور يوناني ترايك فقط ليه لاني هتلاقي ان آه الابر تراك هتلاقي ان هو مشاكله كتير ممكن تكون عنده مشاكل في الكلية ممكن يكون لا آه لقدر الله عنده مشاكل في حاجات تانية فدي محتاجة متخصص شوية في الموضوع ده فانت حاول تتعامل بس مع اللور اللوريوني تريك وانا هتكلم عن علاج الحالتين عشان تكون عارف كويس اوي آه ايه الطريقة او ايه الحاجة او العلاج اللي انت مفروض تعالج بيه الاولى او التانية لو لقدر الله في ناس بعض الاحيان يقول لك والله أنا عندي ظروف مش هعرف أروح لدكتور أو آه إذا كان مثلا مش هيعرف يروح لمستشفى حكومي أو آه مش هيعرف يتصرف فأنت بتحاول بقدر الإمكان إنك أنت توصف له حاجة مؤقتة ومع التنبيه إن هو لازم يروح لدكتور فورا عشان يشوف إيه المشكلة اللي عنده. كتذكير آه سريعا بمصدر العدوى إحنا اتكلمنا عن إن مصدر العدوى في اليونايتراك انفكشن أو بنسبة عالية أو في الأغلب اللي هي الإيكولاي آه جرام نيجاتيف بس الالاي وقلنا ان هي الاغلب الاغلب طيب بنسبه قد ايه تقريبا بنسبه 80 او 85% طيب ال10% الثانيه ممكن تكون بسبب استافيلو كوكس ودي جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف يبقى يعني انا كده عندي بنسبه 80% ان هي ايكولاي ودي الاغلب والاشمل الحاجه الثانيه ان هي ممكن تكون استافيلو كوكس واخر حاجة ال في المية الفضلين عشان يبقى في مية في المية هو غالبا ممكن تكون نوع تاني بس برضو هتكون جرام نيجاتيف يبقى الاغلب في العدوى او هتكون بالجرام نيجاتيف بكتيريا وهنحتاج دي في ايه هنحتاج بعد كده في التريتمنت عشان نقول والله ايه المضاد الحيوي المناسب اثناء الشرح وعشان نفهم كويس قوي احنا بنوصف المضاد الحيوي ده ليه او المضاد الحيوي التاني ليه واتكلمنا ان احنا لازم نركز في عدد الباست سيلز ونشوف الوايت بلاد سيلز او الباست سيلز عددها هيكون اكبر من عشرة فمثلا لو جالي عيان عنده مثلا 20 او 100 فده معناه ان هو في باست سيلز ولكن في نقطة مهمة برضو اتكلمنا عليها من شوية اللي هو الريد بلاد سيلز لو كان الريد بلاد سيلز عددها كبير ده معناه ان العدوى دي ممكن ما تكونش انفكشن ممكن تكون مثلا حصوة في داخل الكلى او في داخل الحالب وعملت جرح ممكن تكون لقدر الله تيومر ممكن يعني قدر الله ممكن تكون بسبب مثلا ورم موجود في الكلية ممكن تكون مثلا شخص ده راجل عجوز جدا وفي حاجة جوه عملت جرح فالموضوع انك انت لازم تركز جدا في الريد بلاد سيلز لو كانت مرتفعه فده معناه اني الموضوع مش مجرد انفكشن او uh, مجرد عدوى كده وهتتعالج ببساطه لكن الموضوع ممكن يكون اكبر من كده فغالبا هنعمل له ريفير، طيب الدكتور لما هيروح له الريفير ده انا دلوقتي والله حولت الشخص ده او عملت له ريفير هيعمل ايه؟ الدكتور والله هيعمل قدامه حاجتين يا اما هيعمل ابدومينال اكس راي او هيعمل الترا uh, ساوند على المنطقه نفسها فهتلاقي في الصوره اللي قدامك اكس uh, راي لعيان لي ايان مبينه ان الحصوه الحصوه موجوده فده معناه ان الحصوه في حصوه في الكلى ومسببه الانفكشن دي او مسببه النزيف ده فده معناه ان هو مش لان تراكم انفكشن فاحنا دلوقتي هنبدا نعالج الحصوه الاول او نشوف اذا كانت هتتفتت او هنعمل لها عمليه جراحيه او هنبدا نعمل معاها ايه وبعد كده هنبدا ان احنا نشوف ازاي نعالج المشكله اذا ما كانتش المشكله اصلا اتحلت بمجرد ما احنا حلينا مشكله الحصوه دي تمام كده يبقى انا كده في لو انا لقيت اني الريد بلوتسلز او الـ الـ النتيجة او تحليل بتاع الريد بلوتسلز عالية ده معناه ان هو مؤشر خطر ولازم اعمله ريفير عشان كده دايما بنقول انك انت لازم تكون مش مجرد بتقرا التحليل لازم تكون فاهمها كويس قوي وده اللي احنا بنتكلم عليه دايما وانك انت تكون فاهم التحليل كويس وفاهم ايه معنى العلامات او ايه معنى زياده الشيء او نقصانه وده برضه هتلاقينا شارحينه كويس قوي او عامل لك ريفير لكورس كويس قوي هتلاقيه في الديسكربشن او هتلاقيه في الصفحه الجايه ان شاء الله عن ازاي تقرأ تحليل وتفهم التشخيص كويس قوي بحيث انك انت تقدر تاخد قرار طبي سليم 100% كمان في نقطة مهمة دلوقتي لو انا جالي المريض وانا انا الشخص هبدأ ان انا عالجه فغالبا انا هبدأ ان انا عالجه امتى اقول او امتى حتى الطبيب بيطلب مزرعة الطبيب غالبا بيطلب مزرعة لو في ثلاث حاجات الاولى لو كانت العدوى دي متكررة يعنى كل شويه تروح وتيجى فيطلب مزرعه عشان يشوف والله ايه المناسب او ايه المضاد الحيوى المناسب عشان اديله للمريض ده ويبدأ انه يخف الحاجة التانية ان هو خد مضادات حيوية كتير او خد مضاد حيوي وما نفعش معاه فده برضه هيخلي الدكتور ان هو يطلب مزرعة والمزرعة تمنها رخيص في مصر حوالي 50 جنيه حاجة صغيرة جدا عشان كده برضه ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نكلفش العيان ونحاول بقدر الامكان نعالجه بالموجود تمام كده؟ في سؤال خادع جدا شوية وهيبين انك انت اذا كنت صيدلي فاهم ولا لا او طبيب فاهم ولا لا لو جالك مثلا حد وقالك والله المزرعه الفلانيه والله انا عملت مزرعة الفلانيه وهاخد افضل مضاد حيوي مكتوب فلنفترض مثلا الدكتور جرب خمس ادويه وهاخد الدواء ايه مثلا؟ هل المزرعه دي الدواء اللي اشتغل فيها هيشتغل زي ما هو اشتغل بره هيشتغل في الجسم؟ السؤال بصيغه ثانيه هل افضل دواء اثر في المزرعه واثر في البكتيريا دي تمام كده؟ هياثر برضه او هنعتبره هو افضل دواء هياثر في الجسم الانسان؟ الاجابه لا، ليه؟ هقول لك ليه؟ لان في بعض الادويه الدكتور مثلا اللي بتاع التحليل او معمل التحليل بيبدا ان هو يجرب مثلا زي خمس انواع من المضادات الحيويه. فمثلا ندور مثلا على حاجه مثلا زي الماكرولايتس. الماكرولايتس ديت نوع من انواع المضادات الحيويه ولكن هو جرام بوزيتيف. تمام كده؟ جرام بوزيتيف كمان ما بينزلش بكميات كبيرة في البول طيب يبقى انا ده معناه معناه ايه؟ معناه إني اصلا اصلا احنا قلنا ان البكتيريا معظمها بتكون جرام نيجاتيف سواء ايكولاي او غيرها وقليل القوي جرام بوزيتيف ده نقطة النقطة التانية ودي الاهم ان هو ما بينزلش في البول بكميات كبيرة فمش هيعالج المشكلة مش هيوصل بتركيز كويس للبول فهيبدأ ان هو مش هيعالج المشكلة بشكل كويس حاجه ثانيه لو هو مثلا الدكتور قال لك والله افضل دواء هو عباره عن سيبروفلوكساسين تمام من عائله الفلوروكينولون ولكن المريض بتاعي طفل عنده 9 سنين يبقى لازم تبقى عارف ان السيبروفلوكساسين وعائله الفلوروكينولون ممنوعه للاطفال اقل من 16 سنه ما ينفعش ياخد طفل عنده اقل من 16 سنه ياخد عائله الفلوروكينولون او السيبروفلوكساسين بالاخص والعيله كلها لان هي بتسبب مشاكل الاطفال اقل من 16 سنه. يبقى كده او مثلا لو كانت العيانه بريجنانسي واحنا هنتكلم على جزء البريجنانسي دلوقتي وايه الادويه او ايه المضادات الحيويه اللي تنفع في البريجنانسي او الحامل او الست الحامل تمام كده؟ يبقى انا كده مش لازم الدواء اللي هو موصوف فيه او افضل دواء موصوف في المزرعه ده هو اللي ينفع معايا. ولكن هو أنت على حسب نظرتك للحالة على حسب تشخيصك وأهم حاجة في جزء الأوتوسي أنك أنت تسمع كويس العيان تسمع كويس الاعراض وتسجل الاعراض سواء بقى كان حتى لو انت جبت ورقه وقلم وبدات تسجلها او سجلتها على الموبايل تسجيلك الاعراض وفهمك وانك انت ترتب الاعراض كويس بيساعدك كويس قوي انك تطلع الدواء المناسب وتخلي العيان يثق فيك واهم نقطه لازم نوضحها في قبل ما نتكلم في التريتمنت انك انت وانت واقف في الصيدليه او ان حد بيطلب منك دواء لازم دايما تساله الدواء ده هيستخدمه فيه من احد الامثله الشهيره انا جالي مريض أه وانا في الصيدليه وطلب مني سيبرو فوكساسين اقراص. الطبيعي ان اي حد غيري غير صيدلي او مش فاهم هيبدا ان هو يديله سيبرو وياخد الفلوس ويحطها في الدرج والموضوع انتهى ما بينه وما بين العيان. ولكن انت كصيدلي او دكتور لازم تكون فاهم كويس قوي ان ما ينفعش تعمل الحركه دي، ليه؟ هقول لك ليه. اول حاجه انا عملتها ان انا قلت سالت المريض انت هتاخد السيبرو ليه؟ وكان سؤال مستغرب جدا من المريض ازاي انت تسالني يعني انا بقول لك هتسيب الفوكسسين فكان ردي واضح جدا وصريح ان انا مش في بقاله انا هنا صيدلي ولازم اعرف كويس استخدامه للدواء حتى عشان اقول له ايه الجرعات المناسبه ليه وايه طريقه استخدام الدواء. طبعا مع يعني امتعاض و العيان يعني عاوز اقول لك ان هو زهقان بدا ان هو والله يقول لي والله انا هاخد الدواء عشان عندي التهاب في البستاده. والكلمة دي كانت زي الصعقة علي بالظبط. كان السؤال التاني طيب بما انك انت عندك التهاب البروستاتا، مين مين شخص التهاب البروستاتا؟ هل في دكتور قال لك مثلا انك انت عندك التهاب في البروستاتا؟ هل عملت تحليل وديتها لحد من الاطباء من قرايبك حتى من او صيدلي مثلا حتى زميل في اي حتة؟ وكان الرد بكل بساطة وهو مش مهتم اصلا يقول لك لا انا اتعالجت قبل كده من الموضوع وانا عارف كويس قوي ان انا عندي التهاب في البوستاته. طبعا يعني بدات ان انا اوضح لي العميل ده ان هو لا غلط ما ينفعش ان التهاب البروستاتا ده يتشخص كده ممكن الوجع يكون حاجه تانية خالص ممكن يكون له ملوش علاقه اصلا وبدات ان انا اقول له والله الموضوع فيه لور يونايتد تراك انفيكشن وفيه ابر يونايتد تراك انفيكشن وبدات ان انا اوضح له واشرح له حاجه كده بسيطه ان الموضوع مش بيمشي كده لا بيمشي ان هو محتاج تحليل هو محتاج ان هو يزور طبيب عشان يبدا نفهم ايه الموضوع او ايه علاقته بالموضوع. بعد نقاش طويل حوالي نص ساعة من اقناع المريض ان هو ما ينفعش ياخد السيبروفوكسين ولازم يروح يحلل او يزور طبيب كان الجواب رقم ثلاثة اللي هو يعني الصاعق جدا وكان غريب جدا ليا ان الراجل ده قال لي على فكرة دكتور انا كنت هاخد الدواء ده آه لمراتي لاني حسيت ان هي عندها نفس الاعراض اللي انا كنت بعاني منها لما كنت كشفت عند طبيب الكلى وكشفت وجد عندي التهاب في البروستاتا ودي كانت صدمة تانية خالص خالص خالص خالص لأني يعني الموضوع كبر تمام كده الشاهد من القصة إني المريض ده وإن كان هو كان في زيارة لأحد أقاربه وكان بالصدفة معدي من جنبي في الصيدلية وفي صيدليات جنب بيته بدأ ان هو يتعامل مع الصيدلية فقط اللي أنا فيها ليه؟ لأنه بدأ يحس بالأمان بدأ يحس انه والله لا الشخص ده فاهم بدأ يحس انه هو الشخص ده والله هو اللي هيدلني على الصح، فبدأ ان هو يتعامل مع الصيدليه مع اني فعلا في حوالين بيته اكتر من صيدلتين او ثلاثة وبدأ ان هو يجي مخصوص كل مره عشان ياخد العلاج ويسال عن تفاصيل ازاي ياخد العلاج، هل العلاج ده يتضر مع حاجات تانيه؟ هل ليه تأثيرات؟ اذا كان ممكن يلجا لدكتور ولا لا، هل سهل ان هو ياخد العمليه دي؟ لدرجه ان في مره حد من الجيران ودي يعني حاجه مصريه مشهوره جدا وصف له علاج عشان عنده وجع معين جي سألني لقيت برضو العلاج مش مناسب تماما ولازم يتغير وهو له علاج تاني والحمد لله جاب معاه نتيجة يبقى انا كده اهم حاجة في النسبالي انك انت تطبق الخطوات اللي احنا قلنا عليها لازم تتعامل مع المريض تسمع المريض كويس تبدا تسجل الشكوى تبدا تسال الاسئله المهمه ادام والله انا شكيت في اليوريناري تراك انفيكشن خلاص والله انا عاوز اعرف ايه الاعراض طيب ما عندوش عنده اعراض وانا شاكك هبدا ان انا اطلب على طول اليوريناري اناليزس واليوريناري اناليزس ده ما بيتكلفش يعني 30 40 جنيه حاجه بسيطه جدا ولكن هيوفر عليك كتير وهيوفر عليك والله اذا كنت هتعمله ريفير والله هتدي له دواء ويبدا ان هو يتعامل وان شاء الله هيخف منه تعال بقى نشوف ازاي نتعامل او ازاي نعمل تريتمنت لل تراك انفكشن اه الحالة الاولى او الحالة اللي بنعتبرها اكتر حالة سيمبل اللي هي فيها السيستايتس اللي هي ان كومبليكيتد يعني ايه ان يعني الحالة دي ما تكررتش كتير يعني ما تكررتش هو غالبا اصلا السيستايتس ما بتتكررش ولكن اذا تكررت اكتر من مرة او مرتين فده معناه ان الحالة دي محتاجة تروح ريفير مش هينفع تعالجها في الصيدلية ولكن اذا كانت اول مره بالنسبه له ومن فتره بعيده فانت هتبدا تتعامل معاها وتبدا انك تعالجها يبقى دي الحاله الايه السيمبل ايه العلاج المناسب بقى للسيستايتس او ايه الحاله دي في حاجه اسمها الترايميثوبريم مع السلفا ميثوكسازول هتديه طبعا انت المفروض تاخد الاسم العلمي هتلاقيني ان انا جايب لك العلب او الاشكال الدوائية الموجودة في السوق المصري في السلايد الجاي ان شاء الله ولكن انت المفروض انك انت معاك برنامج على طول بتبدأ تدخل تشوف هو غالبا اسمه السبتازول او غيره هتلاقي ان هو بناخده ندهوله مرتين في اليوم لمدة 3 أيام ده مثلا اللي هو مثلا السبتازول او السبترين تمام كده طيب او حاجة اسمها النايترو فورنتين ده يعتبر افضل نيور 100 مللي جرام هتديه له توايس ديلي مرتين في اليوم لمده خمس ايام تمام كده؟ يبقى انا كده عندي ادي نوعين اهم ترايميثوبريم والنيترو فرونتين كمان ممكن تديلو الفوسفو مايسين 3 جرام ون تمام كده؟ ولكن حاول بقدر الامكان انك انت تبتعد عن الويندوز يعني الجرعه الوحدة لان هي بتعمل ريزيستنس آه وبتعمل بلاوي كده مشكلات كبيره فحاول انك انت تبتعد عن الويندوز الجرعه الوحدة حاول انك انت تبتعد عنها وتدي له حاجات من الاولى او الثانيه طيب لو انا والله اديته آه الحاجات دي او عنده مثلا حساسيه من الحاجات دي او شايف ان هو ما ينفعش معاه او الموضوع صعب عليه قوي هبدا ان انا اديله الفلوروكينولونز آه فور 3 دايز او ثلاث ايام قرص أه مره واحده او البيتا لاكتام، البيتا لاكتام آه المجموعات او الحاجات اللي فيها بيتا لاكتام من ثلاثه لسبع ايام. طيب زي ما انا كده هندخل على البرنامج نعرف نشوف ايه الادويه او البدايل الموجوده في السوق المصري بالادويه ديت، تعالى نذكر كده سريعا الامثله هتلاقي هنا قدامك في السبترين، هتلاقي ان هو اليوفامين، هتلاقي ان هو جايب لك كده اربع انواع نوع من كل مضاد حيوي وزي ما قلت لك لازم تكون اعتمادك الكلي على البرنامج بحيث انك انت تعرف ايه البدائل ايه الحاجات الموجوده كمان ايه الجرعات المناسبه يبقى انا كده اتكلمت عن اسهل حاله او الحاله السهله لان غالبا هي ما بتتكررش والحل بتاعها سهل بصيدليه جدا ومش محتاجه دكتور اصلا فالموضوع بالنسبه لك هتلاقي ان العيان خف معاك وبدا ان هو يثق فيك ويثق في الصيدليه وخصوصا اذا اتبعنا الخطوات اللي احنا قلنا عليها كويس طيب ال... العلاج المفروض ان هو يمشي ازاي المفروض ان هو العلاج عموما يمشي انك انت بتدي انتبيوتكس مع فورات مع حاجه انتسبتك المفروض ده العلاج يعني دي خطوات العلاج لو انت عاوز تمشي العلاج زي الجايد لاينز بالظبط يعني يعني انت المفروض لو انت في بعض المضادات الحيويه بتبقى محتاجه اليورين مثلا ااا ال آه... زي مثلا الامينوجليكوسايد اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه فانت محتاج تديها فورار عشان يخلي البول الكالين يشتغل المضاد الحيوي ده. أو لو هو عنده حصوات، لو هو عنده حصوات هتديله فوار عشان تبدأ إن هو يتعالج من الحصوات وكمان يعالج من ال Urinary tract infection، الحصوات تكون صغيرة. تمام كده؟ حصوات احنا برضه بنتكلم على لسه بنتكلم على السيستيتس. تمام كده؟ طيب. واخر حاجة الانتي سيبتيكس. سيبتيكس دي بنتكلم مثلا لو انت مثلا في ست او طفلة المفروض ان احنا نديهم حاجة انتي جل او ووش عشان يغسلوا المنطقة كويس كمان ممكن تديها كراس ولكن زي ما قلنا كده ده الجنرال ايه الافضل او ايه لاينز انك انت تديهم مضاد حيوي مع الفوار لو انت عاوز تدي انتي دي قصة تانية خالص وتعتبر اضافي ولكن في السيدات وفي الاطفال يفضل انك انت تدي مع العلاج كسبورت. كسبورت للعلاج طيب تعال بقى نشوف لو هو ابر يوراني تراك انفكشن ودي لازم نقوسها كده ونقول ان دي تعتبر من اصعب الحالات ولازم نقول ان هي لو انت هتعالج او هتبدأ انك انت تشوف ايه العلاج لازم تكون ان كومبليكيتد يعني الموضوع ده ما تكررش معاه ابدا العيان مش من الريسك فاكتور اللي هو مثلا ديبيتس ماليتس انه هو مثلا ما يكونش مثلا اه عيان اصلا عنده رينال فيلر او عنده مشاكل في الكلى اصلا او هو مثلا كان بيستخدم مضادات حيوية قبل كده فدي كلها حاجات انت المفروض تحاول تبعد عنها بقدر الامكان طيب تعال نشوف ايه الحاجات اللي المفروض نمشي عليها في البيشنت ال ال ال ال ال ال ال ال ده طبعا احنا قلنا الترايميثوبريم والسالفوميثاكسازول اه لكن هنا في الحالة دي المفروض إن العلاج أصلاً يستمر من 10 ل 14 يوم، فتلاقي إن هو هنا بيقول لك والله أنت هتعالجه لمدة 14 يوم، 14 يوم كاملين لأن الموضوع كبير مش موضوع بس صغير، تمام؟ فمن 10 ل 14 يوم وكمان بعد ما بتبدأ إنك أنت تخلص ال 14 يوم دولت وتبدأ إن هو تعمل له أناليسيز وتلاقي إن الباس سيلز خفت وبدأ إن هو مفيش ريد بلاد سيلز والكلام ده، هتلاقي نفسك كمان بتدي له مضاد حيوي لمدة شهر يمشي عليه كبروفلاكتيك. حاجه كده حمايه للعيان ان هو ما يحصلوش ريكارنسي، ليه؟ لان غالبا في التهاب الكليه والموضوع ده هتلاقي ان العيان هيحصل له سواء حصل له قبل كده ان هو ريكارنسي يعني ان هو حصل له يونايتراك او هيحصل له غالبا، ليه؟ مع معظم المرضى بيحصل له ثاني ان هو بيعيد نفس الموضوع، فعشان كده بنمشيهم الافضل في الجايد لاينز نمشيهم على دواء صغير يمشي او يناسب الموضوع بحيث ان احنا نحافظ ما يحصلوش اعاده في الفتره الطويله. طبعا الفلين كلونرون تعتبر من افضل حاجه سيبروفوكساسين وليفوفلوكساسين المده بتاعتها من 5 ل 7 ايام على حسب الحاله طيب لو انا لقيت ان الحاجات دي اللي انا اديتها دي كلها لقيت في الباثوجن ده عمل ريزيستنس الميكروب او في ريزيستنس ليه او في حساسيه من اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا عليهم فوق دولت ممكن ندي سيفتريكسون حوالي ممكن نديله أمينو جلايكوسايد زي الأميكاسين أو الجنتا مايسين دي كلها حاجات ممكن أديها في لو احنا عندنا الباثوجين ده أو في ريزيستانس للموضوع أو الموضوع صعب شويه أو ريكارنسي مع العيان والعيان ده محتاج إن احنا نعالجه بسرعه ولكن لازم تكون عارف إن الأمينو سايد لو أنا هتديله أمينو لازم البول يكون ألكالين فهتديله إفارفيسنس فوار عشان يخلي البول ألكالين تمام كده يبقى أنا دي نقطة مهمة لازم تفهمها كويس جدا أني الأمينو جليكوسيد مهمة جدا لو أنت هتديله آه لازم تديله معها فوار ودي حاجة مهمة جدا طبعا السفالوس زي السيفاتريكسون آه دي تعتبر من الحاجات القوية جدا اللي أنت ممكن تديها في آه لو في رزيستنس في البطرجن تمام كده طيب تعال نشوف ايه الحاجات بقى دي الحاجات الموجودة في السوق السفاتريكسون آه, طبعا بتاع ساندوس الايبيجنت الاميكاسين الجرامايسين ده الجنتامايسينز امبول هتلاقي ان هو ده كله عباره عن امبولات هتلاقي السبروباي سبروفوكساسين هتلاقي التافانيك ليفوفلوكساسين هتلاقي الترفيد هتلاقي ان هو أوفلوكساسين، فلوكساسين فتلاقي ان هو دي كلها حاجات لفلوروكينولون. السؤال هنا هل ممكن مثلا اديله حاجه زي الفانكومايسين لا الفانكومايسين بيتفرز او ما بيوصلش في البول او ما بتفرزش عن طريق البول بتفرز عن طريق حاجه تانية فما ينفعش اديله البانكومايسين وهنا السؤال انا قلت ان في حاجات بتبقى يعني مثلا ما تنفعش ل ان انا اعالج بيها البول لان ممكن مثلا ما تكونش بتتفرز كويس او كمان ممكن تكون بتنزل كصوره ميتابولايت والميتابولايت ده بيكون الان اكتف بتاع المادة نفسها. هنا سؤالي. ايه هي الحاجات اللي بتتفرز في البول كأين اكتف انجريديانت او ميتابولايت. ده سؤال مهم جدا. لازم تجاوب عليه لو انت مركز هتلاقي انك انت ضعت من المضادات الحيويه، احنا اتكلمنا عن المضادات الحيويه كويس قوي، واتكلمنا عن الجرعات بتاعتهم، فلازم تكون متذكر كده، لو مش متذكر ممكن تدخل على جوجل وتبدا انك تسرش عشان تربط، زي ما احنا قلنا كده كل ما ربطت المحاضره بمعلومات انت دورت عليها بنفسك هتلاقي ان المحاضره ثبتت معاك، هتلاقي ان المحاضره بدات ان هي توصل اسهل وتثبت في دماغك عشان ما تبداش انك انت تتلخبط، تمام كده؟ يبقى انا سؤالي تاني ايه هي الحاجات اللي هي بتتفرز في البول كميتابولايت؟ هما حاجتين مشهورين جدا لو انت لقيتهم ديت لازم تنشرهم على الجروب او تحطهم في كومنتات اسفل الفيديو بعد ما خلصنا كلام عن الانتي بيوتكس والحالات بتاعه اليورينري تراك انفيكشن وازاي نتعامل معاها في الصيدليه وايه انواعها وحتى لو انت عملت ريفير الدكتور هيعمل ايه او هيتصرف ازاي بالخطوات ولو انت لو قدر الله لو اتعرضت الموقف انك انت محتاج توصف دواء هتمشي على السكيما ازاي او الجايد لاينز الفكره بقى ان احنا قلنا في اه في اليورينري تراك انفيكشن او في السكيما او الجايد لاينز ان احنا قلنا ان احنا بندي انتبيوتيك بعد كده بندى إفارفيسنس أو معاها المفروض ان هو إفارفيسنس دي حاجة أساسية وتكلمنا عليها من شوية وآخر حاجة قلنا ان هنا بندى أنت وتكلمنا عن الأنت سواء منها اقراص أو الغسول وتكلمنا ان هي حاجة مساعدة أو حاجة زيادة ممكن تعملها ولكن خلينا نتكلم في الحاجة المهمة لو انا هتكلم عن الفورات أو هستخدم فورات ايه المفروض اعمله زي ما اتكلمنا من شوية احنا كنا جبنا تحليل او نتيجة تحليل لشخص ما ولقينا ان في التحليل هنا زي ما انت شايف هتلاقي ان هو اسيدك بي اتش ستوموس. لو انا قررت ان انا هديله امينو او الشخص ده مش هينفع معاه الا ان اتديله امينو جليكوسايد مش هينفع البول او البي اتش بنفس الطريقة دي ولازم تحوله القليل لازم تخليها قاعدة اني غالبا انت بتحول او بنسبة تسعة وتسعين في المية انت هتحول من اسيديك لالكالين مش العكس ولكن ممكن في بعض الحالات انك انت تحول من الكالين لأسيديك طيب يبقى انا كده عندي عاوزه احوله لالكالين عشان الامانو جليكوسيت في حاجة تانية اه السبريم كمان اللي هو لو انتم متذكرين صالفا ميساكوسيزول والحاجات التانية اللي معاها ده برضو محتاج الكلام ميديا عشان يدي بيست ريزلت عشان يدي نتيجة كويسة ويبقى احنا كده عندنا يا يعني إما هيدي بيست ريزلت أو كمان هيدي آه أن المضاد الحيوي يشتغل كويس تمام؟ الفكرة بقى نفسها هل تتصور أن احنا بعض الأحيان قلنا أني مثلا المريض ده مش محتاج مضادات حيوية زي ما احنا قلنا أنه هو مثلا الباصلز عنده من خمسة مثلا لغاية تمانية لغاية تسعة تمام؟ المفروض ايه نعمله؟ لو احنا غيرنا بس له فوار يغير البي اتش كتير من الاحيان بيت البكتيريا يعني بمجرد انك تغير البي اتش والله ده اسيدك خلت لها ألكالين او ألكالين خلتها اسيدك البكتيريا او الحاجة اللي موجودة دي او الانفكشن ده بيروح يبقى انا كده المفروض ان انا اغير من الكلين لأسيدك او من اسيدك لالكلين واحنا قلنا ان في 99% هتغير من اسيدك لالكلين طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن تغير بيها القلين او acidic تو القلين عندك الصوديوم والبوتاسيوم سترات غالبا الصوديوم بوتاسيوم سترات اي حاجه في الصيدليه اي دواء في الصيدليه اي ايفرفيشن في الصيدليه في صوديوم وبوتاسيوم سترات وزي ما قلنا انت هترجع للبرنامج عشان تعرف الحاجات دي و ممكن نتكلم عليها شويه واحنا بنتكلم على جزء الاملاح ازاي نعالج الاملاح ازاي نقول والله الشخص ده هيتعالج بالفوار الفلاني او الشخص ده هيتعالج بالفوار الفلاني طيب نرجع للي احنا بنقوله الصوديوم والبوتاسيوم ستريت هيتحول لحاجه اسمها باي كربونات وده هو اللي هيعمل ألكالانين او يعني وسط قاعدي في البول وهيشغل بقى الامينو جليكوسايد اذا كنت مثلا عاوز تديه بس في الحالات بتاعت انه هو البصل الصغيرة عندك مثلا الامينو جليكوسايد هيتحول او هيشتغل بشكل كويس طيب لو انا مش عاوز اديله دي او في حاجات تانية ممكن اديها له مثلا لو انا عاوز حاجه سريعه عندك صوديوم بايكرب اي في ده موجود حقن طيب لو الشخص ده عنده مشاكل في الفوار مثلا او عنده مشكله مشكله ما في الفوارات ممكن تدي له صوديوم بايكربونات او صوديوم كربونات تابلت تمام يبقى انا عندي ثلاث حاجات ممكن اعملها ادي له صوديوم او بوتاسيوم سيترات او صوديوم بايكرب وصوديوم كربونات تابلت دي الحاجات اللي انا احول بيها من اسيدك لألكالين، واحنا قلنا إن 99% هتحول من أسيدك لألكالين. السؤال ليه أنا هحتاج إن أنا أعمل وسط قاعدي أصلاً؟ يعني ليه إن أنا هحتاج إن أنا أدي فوار يدي أو يعمل لي وسط قاعدي؟ لو أنا هدي أمينو جلايكوسايد، لو أنا هدي أي حاجة أمينو جلايكوسايد زي الإيماكاسين أو الجينتامايسين، لو أنا هدي أي حاجة ترايميثوبريم أو صالفا اللي هم دولت الاثنين مع بعض في السبتريم مثلاً. فأنت في الحاجات دي أنت محتاج إنك أنت تدي او تحول الوسط لقاعده واحده الاولى عشان يشتغل اصلا التانيه عشان يدي فاعليه احسن. اخر نقطه ودي برضه هنتكلم عليها تاني ان انك انت لو عملت الوسط او غيرت الوسط من آه الكلاين من اسيدك لالكالاين او من الكالاين تو يعني انت جالك والله في التحليل ال الوسط ده اسيدك فغيرته لالكالاين انت كده ممكن او في معظم الحالات انت بتقتل البكتيريا لو العكس مثلاً لو هو الكالاين وانت حولته الأسيدك فانت برضو في بتقتل البكتيريا ولكن هنا السؤال لو أنا مثلاً أنا عندي الوسط الكلاين هحوله إزاي لأسيدك أو إزاي أحول الوسط بتاعي لأسيدك هحوله ب أو عشان إيه أول حاجة ليه هحول الوسط لأسيدك لو أنت هتدي حاجة زي النايتروفورنتين اللي إحنا تكلمنا عليها من شوية ده محتاج الوسط أسيدي أو أسيدك ولكن في تحذير مهم جدا لو انت هتحول احنا اتكلمنا وقلنا ان الوسط المفروض انك انت ب 99% بتحول من اسيد للكالاين طيب لو الوسط الكالاين وهتحوله لاسيد ايه الحاجات اللي انت تحذر منها اول حاجه لو الشخص ده عنده مشاكل في الكلى او عنده لا قدر الله رينال آه, فيليير لو عنده مشاكل رينال فيليير لو عنده مشاكل في الكلى او عنده رينال فيليير فده معناه ان الشخص ده عنده اسيدوز يعني عنده حمضيه في البول وعنده مشاكل في البول بيخليه حمضي. فلو انت اديت له حاجه تخليه اسيد كمان ممكن تسبب ان هو الشخص ده يموت لا الله. يبقى انت لازم تت... لازم تتاكد كويس قوي ان الشخص ده ما عندوش فشل كلوي او عنده مشاكل في الكلى تخليه ان هو الوسط بتاعه او ان هو اصلا بسبب المرض أسيديك فانت لما تدي له حاجة أسيدك تاني تزود المشكلة أكبر. طيب السؤال ايه الحاجة اللي تخلي البول أو تخلي الوسط أسيدك انك انت تدي له فيتامين سي عارفين الفيتامين سي فوار 2 جرام أو 2 جرام ونص فأكثر يوميا طيب يبقى انا كده عشان أخلي الوسط أسيدك له فيتامين سي 2 جرام أو 2 جرام ونص يوميا طيب لو انا عاوز اخليه الكالين احنا قلنا صوديوم او بوتاسيوم ستريت يبقى انا كده اتكلمت عن الوسط الالكالين والوسط الاسيديك وزي ما قلنا وزي ما بنذكر دائما انك انت لازم تتاكد ان المريض ده او العيان ده ما عندوش فشل كلوي نيجي لحاجه كمان لو انا عندي شخص او ست وهي حامل وعندها يورانيو تراك انفكشن وعاوز والله ابدا ان انا اتعامل مع الشخص ده او مع الست الحامل دي مع التنبيه ان احنا قلنا ايه الحاجات اللي ما ينفعش نعمل معاها في الحامل. حد بيسالني مثلا زميل ليا بيقول لي انا زوجتي حامل وعندها يورانيو تراك انفكشن وعاوز مضاد حيوي كويس، ايه الحاجات اللي انا المفروض ان انا اعملها؟ اول حاجه فتره فتره العلاج المفروض ان هي بتكون سبع ايام، كمان الحاجات اللي تنفع معاها او المضادات الحيويه او السلين في منه حاجات كتير طيب دي الحاجه الوحيده اللي تنفع مع الحوامل واللي انت تقدر توصفها الا اذا انت عملت لها ريفير وحاولتها لدكتور الكلى هو بيبدا ان هو يختار مضاد حيوي امن على حسب الحاله وعلى حسب تقييمه ولكن ايه الحاجات اللي المفروض ان هي تبعد عنها او الانتيبيوتكس اللي المفروض تبعد عنها عندك الفلولكلون، عنده التيتراسايكلين، عنده الامينوجركوسايد، عندك كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها وصفناها في بعض المرضى مع بعض المرضى هتلاقي ان هي في الحامل المفروض تبتعد عنها تماما والمفروض ان هي تحذرها عشان ما يحصلش تشوهات او يحصل اي مشاكل في الحمل. يبقى انا كده خلصت انفيكشن <تصفيق> عندي خلصت معظم الحاجات اللي انت ممكن تعدي عليها في الصيدليه ولكن فاضل جزء مهم جدا جدا جدا الا وهو الاملاح ازاي اعالج حصوات او الاملاح لما يجي لي مريض عندي الصيدليه وبيقول لي والله عنده مثلا في تحليل كالسيوم اوكسالات زي ما احنا شفنا عنده مثلا دي الحصوات او الكريستال بتاعت الكالسيوم اوكسالات تحت الميكروسكوب عندك فوسفات سولت عنده فوسفات سولت عنده اليوريك اسيد اللي هو بيسبب النقرس او بيسبب المشاكل في الرجل او يقول لك والله رجلي فيها كانه مسمار او في المفاصل كانها بترقع دي كلها مشاكل بتسببها الاملاح يبقى انا عندي ثلاث املاح كالسيوم اوكسليت فوسفات سولت وعندك اليوريك اسيد. تعالى نعرف ازاي نعالج كل واحده من دول بترتيب اول حاجه هنتكلم عليها هي الكالسيوم اوكسليت لانها تعتبر من الاشهر وتعتبر من الحاجات الاسهل في التعامل مع المريض. في نصائح كده لازم تقولها للمريض، والله المفروض ان هو يشرب ميه كتير جدا، يعني عموما احنا دايما بننصح المرضى بتوع الكلى ان هم يشربوا على الاقل من اتنين لثلاثة لتر يوميا، هتلاقي ان هو بيدخل الحمام كتير بيطلع الاملاح او الحاجات اللي موجوده دي، بننصحه بمشروبات طبيعيه كتير مثلا منها زي البقدونس، اتكلمنا عن البقدونس، واتكلمنا عن حاجات كتير هتلاقيني لك في مقال اسفل الفيديو بيتكلم عن الاعشاب الطبيعيه اللي المفروض الاملاح ان هم يشربوها ويتناولوها بدل الادويه او مع الادويه وتلاقي ان هو تاثيرها بيكون مع الادويه كويس جدا والوحدها برضو كويس جدا طيب ادي الكالسيوم ومزليت وزي احنا قلنا برضو ادي صوره الكالسيوم هياخد ايه هياخد حاجه اسمها ستريت ماجنيزيوم او ايبيما عندك نوعين دولت في الصيدلية هتديله ستريت مجنيزيوم أو بلس أو الإبيماج، الاتنين هيعمل فيهم إيه أو الجرعة بتاعتهم إيه؟ كيس على نصف كوباية مرة مية كيس على نصف كوب من الماء تلات مرات يوميًا قبل الأكل، وفي حاجة مهمة جدًا إن الإبيماج أو الستريت مجنيزيوم الاتنين آمنين تمامًا أثناء الحمل والرضاعة، الإبيماج ده ممكن كمان هو مش بس بيستخدم للكالسيوم أوكسيريت سولت هو ممكن كمان ممكن نستخدمه في علاج آه الإمساك فهو لو أنت استخدمته مثلا لمدة أربع أو خمس أيام هيعمل إسهال أو هيعمل علاج للإمساك كمان ممكن نعمله لتنظيف القولون أثناء العمليات الجراحية في حاجات كتير بتستخدمها في الإبماج وفي الأدوية كلها اللي أنا بعرضها مش مختصة بس بجزء الأملاح أو جزء الكلى، فتلاقي مو بعض لها استخدامات تانية يعني مثلا الفيتامين سي كمثال إحنا بنستخدمه في المناعة لو مع دور البرد بندي له فيتامين سي ولكن هنا ليه استخدام تاني فكل دواء ليه استخدامات معينة فحاول انك انت بس تربط الدواء بالحاجة المشهورة في الجزء بتاعنا ده او في المحاضرات بتاعتنا طيب ناجي الحاجة اللي بعدها الفوسفات سولت الفوسفات سولت طبعا ادي لسه كنا بنكلم عليه هندي له فيتامين سي هياخده قد ايه تلات مرات برضو الجرعة ثابته تلات مرات يوميا على القرص ده هيكون نص على نص كوباية مية تلات مرات قبل الاكل تمام كده يبقى انا الجرعه بتاعتي ثابته، انا الجرعه وحدتها دلوقتي ولكن احنا بنتكلم عن علاج او اللي انا هوصفه للمريض في كل واحده من دول. هنا السؤال برضو حد يسالني والله طب انا ه... يعني هقدر ان انا اكتشف الفوسفات سولت؟ لا مش هقدر لان في تحاليل ثانيه بنبقى محتاجينها تجميع بول بطريقه معينه عشان يعمل مش اليورين اناليسيز العادي اللي انا هقدر اقول والله ده عنده فوسفات سولت ولكن الكالسيوم اوكزايت هتقدر تشوفه في اليورين اناليسيز العادي زي ما احنا شفناه من شويه في تحليل البول اللي فات. طيب اخر حاجه اليوريك اسيد او النقرص تمام طيب كده ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها؟ عندك ثلاث حاجات ممكن تستخدمها عندك اليورو الفين عندك اليوريكول وعندك اليوريفين كلها حاجات موجوده في الصيدليه تقدر تستخدمها برضو جرأة الاستخدام زي ما احنا قلنا كيس على نص كوبايه ميه ثلاث مرات حالات النقرص الشديده لو هو حاله نقرص شديده وده طبعا بيحددها الدكتور ممكن يزود الجرعه الكيسين يعني يبقى كيسين ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل على طول مثلا او على حسب الفترة اللي حددها الطبيب طيب الفترة دي بتكون كم غالبا بتكون اربعتاشر يوم وبنبدأ نشوف والله نعمل يونان انسز تاني نشوف الدنيا ماشيه ازاي ادي صور لليوريفين واليوريكول واخيرا اليورو وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعة روناني تراك انفكشن لازم انبه اني إنك أنت لما تبحث عن المعلومات اللي إحنا قلنا عليها أو الأسئلة أو إنك أنت تبدأ إنك أنت تلخص المحاضرة بأسلوبك أو بطريقتك في دفتر خاص بيك هتلاقي إن الموضوع بيسهل عليك جدا في إنك أنت تحفظ وتتذكر المعلومة وأتمنى جدا إن يكون المعلومات والأدوية اللي إحنا شرحناها تكون وصلت ليكم بشكل كويس وبذكركم إني هيكون في حالات للمحاضرة دي بحيث إنك أنت تربط المعلومات اللي احنا قلناها بالواقع فتلاقي ان الحالات دي بتثبت المعلومة عندك كمان بعد المذاكرة المفروض انك انت تدخل على الحالة وتبدأ انك انت تعمل السكيما اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده في كورس الاوتوسي انك انت تبدأ تسمع العيان وتبدأ تحدد الشكوى عشان تطلع الدواء الصحيح وعشان تطلع الاجابة وجهة نظر طبية موثوقه كنت معاكم في محاضرة جديدة من كورس الأوتسي From Root to Result. أنا الدكتور محمد طلعت. شكرا لك. Here we have the inferior vena cava, and the renal vein comes from the kidney and enters the inferior vena cava. Behind the inferior vena cava, we have the descending aorta, which will supply the kidneys with the renal artery. So what initially happens one is contamination bacteria contaminates the lower urinary tract because of certain risk factors let's just say the bacteria is e coli because it is the most common in 80 of cases they initially colonize the urethra and the bladder this triggers an inflammatory response in the lower urinary tract neutrophils are then recruited to this area as you can see in the bladder you have bacteria and you have neutrophils the bacteria multiply and they are able to evade the immune system because of certain virulent factors. E. coli, for example, can bind to cells in the lower urinary tract and hide from immune cells. The bacteria can form biofilms. A biofilm is any group of microorganisms in which they stick to each other and often these microorganisms adhere to surfaces and it allows them to survive. If this urinary tract infection progresses and left untreated, or if the patient is immunocompromised, has risk risk factors, the bacteria can ascend towards the kidneys and then colonize the kidneys, causing an upper urinary tract infection. And then from here, if left untreated, the bacteria can spread into circulation via the renal veins, causing worst case septic shock. A big risk factor for developing urinary tract infections, especially in females, is urinary catheterization. same thing happens the catheter can introduce infections straight into the bladder if not done hygienically the bacteria colonizes the bladder initiating an immune response neutrophils enter further promoting inflammation fibrinogen accumulates on the catheter providing an ideal environment for the attachment of uropathogens that express fibrinogen binding proteins